ما هو حكم عدم اطلاق اللحيه في بلد يضطهد كل من اطلق لحيته يضطهد كل من اطلق لحيته بحجه انهم من المتطرفين مما يجعل كل من يطلق لحيته هدفا سهلا بكل باضطهاده وتعذيبه هذه هذه اوهام النفوس اوهام ليس له أي يحقق لحيته لاجل خوف بل عليه يتقي الله و يبقي لحيته ويعفيها وله الاسرى والعافيه اذا استقام وصبر لا يتعرض له في شؤونهم في شأنه وبيعه وشرائه وطاعته لربه ولس ولا ولا ولا يرى الخير فاذا قهروا وحلقوه فهو لا يضرهم له هو اما يبقى بحلقها لأن, لان لا يقولوني هذا من مساواه الشيطان ومن ضلال الشيطان نعوذ الله من طاعه الشيطان